ارفع الشعار طب يا طبان للباشا اللي حضر وشرف وانس ونور فرحنا. هي ايه المشاكل اللي في البيت عندكم دي؟ اصل المدام في المستشفى بس ومحتاجة اكلمها جوابين معلش انت مفتح بس التليفون بس؟ بصي هو كده خلاص انا رنيت على نفسي اهو كده الرقم معايا. يا يا غت اديني بقى في اوعى. اعزمك بالليل بس على العشا نتعشى. بالليل امسح الرقم. يا عم ملعون ابو التليفونات اللي تعمل في الناس كده يا عم. حرام يا عم يا عم اقول لك على حلو والله اقول الفيديو ده برعاية 1 اكس بيت، 1 اكس بيت بتتوقع عليها نتيجة الماتشات، ولو دخلت على البرو ممكن بداية اللي ظاهر قدامك ده، هتكسب 130 دولار لو توقعك طلع صح. حلاوتك يا لولو. وأرجع تاني وأقول لك، عارف أقول لك إيه؟ خد قلبي يا ابن قلبي. مواعيد الفيديوهات كل سبت وتلات وخميس الساعة 9. يا جماعة قبل ما نشوف الفيديو، تعالوا كلنا نصلى على النبي علشان كلنا ناخد حسنات. خد قلبي ياضي يا ابن قلبي، اخشع. مش هنرغي كتير يلا بينا نخش في التقيل يلا بينا يا ابن قلب يلا بسرعه يلا ايوه يا عمو ارفع الشعار عشان السياحه ارفع الشعار يا طبال للباشا اللي حضر وشرف وانس ونور فرحنا من حبينا حبيناه وصار متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهناه ويصعب علينا اجتماعه هات 5 جنيه 5 جنيه اشمعنى ما انا عملت لكم عرض اهو عرض ايه انا شويش مصح الكلمتين دول اللي قلت لهم بيترمي عليها فلوس تعالى يا 5 جنيه اي حاجه اللي في نصيب بقى طب وانت ما شاء الله يعني شكلك نديب محترم كده وانا انا شويش مسرح انت عايز يبقى شكلي عامل ازاي <تصفيق> ايوه شويش المسرح بيطلب 5 جنيه يعني <تصفيق> إيه؟ انا بقولها بيتين عليها خمسات انتوا اتنين ماشيين انا كل... قلت لك مفيش 5 جنيه هتعمل ايه مش ازاي بقى بغلط هتقوم بغلط هتيجي معايا بغلط انا احلى واحد بتاع حكايات مسميني خالد حكايه في المنطقه انت كده كده هتتضرب فليه بقى سيبك منه بس خليك معايا سيبك منه بس خليك <تصفيق> معايا بقول لك ايه جاي معاك بغلط انت اللي جاي معاك بغلط بتقول لي هات 5 جنيه انا مسمني إيه؟ خالد حكايه انا بعمل حكايه في اي حته شاء الله عليك يعني لابس يعني الدنيا يا عم انا دكم شويش مسرح يا عم بقول لك عايز 5 جنيه عملت عرضة عرض طب أوه. مش عاجبني العرض ده مش عاجبك? اه اسمع يا اللي يعني ما سمعتش كلام امك وابوك والله الكلمه دي لوحدها بترمي فيها الله اكبر هات 50 جنيه إن شاء الله عليك عامل معاه ايه ده؟ من زي يا عم؟ احكينا من منه يا عم الله دي تعال استنى لك حاجه. من حبّنا حبّنا وصار متاعنا متاعه. اسمع. هات 5 جنيه. 50 قفص. والله العظيم مخسره فيك 20. حبيبي. مخسره فيك بصوتك ده. حبيبي يا غالي ربنا يصوت. 5 جنيه بقى عشان انا معروف هنا في المنطقه بقول لاي حد شعبي بيديني. طب انا مش جاي معاك مش جاي أيه؟ معايا الجامعه ياخد منك فلوس. هتعرف؟ ممكن انا هعرف. ثانية بس يا حبيبي والله سانية حبيبي. ممكن ثانية يا حبيبي. استنى بس استنى بس استنى ده انت وقعت, وقعت وقع خلي بالك. هات جنيه. طب ولو انا اخدت منك 5 جنيه تدفع هتعرف. انا هعرف انت هتعرف تاخد مني؟ يا عم ده بالادب يا عم مش عايزين حاجة شكلهم معفنين ومش لاقيين تاكله. يا عم احلى 5 جنيه. هات جنيه. بس انا حاسس مش عارف ليه. فلوس فيه. صح؟ ايه؟ فلوس 5 جنيه يعني. يا عم خليه يا عم انت خليك شواق خليك شواق حبيبي يا رب تاخد جنيه يلا مشي يلا مشي خليك ده عالم دي هدي امشي انت بقى <تصحيح> <تصحيح> طب خد هقول لك هقول لك والله هقول لك حاجة انتو ناس محترمة زي العسل قسما بالله بص احنا بنهزر معاك طبعا يعني كل ده كان هزار احنا بنصور كاميرا اصلا تعرفناش عشان تهزر معنا. لا ما هو مش اي حد انتوا شكلكم محترمين فانا والله شفتكم كده فمش هقول لاي حد اللي انا ايه يعني مش هدخل على اي حد فاهمني شكلكم ناس محترمه طب بجد اللي انت عملته ده لا احنا بنهزر معاك بنصور اصلا بص انا انا عندي الفيات اللي هناك دي روحت فاتن انتوا موافقين <تصفح> بس اللي حصل يتذاع ولا فيها مشكله بالنسبه لكم؟ حبيبي صح مفيش مشكله يعني احلى مسا عليك بقول ايه بعد اذنك؟ ممكن بس دقيقه موبايل عشان الموبايل, الموبايل بتاعي ما فيهوش رصيد وهتصير واحد صاحبي جاي لي هنا بعد اذنك بس ضروري والله مستني واحد بس معلش <تصفيق> أنا آسف بقى لو اختك عشان أخد النجمة دي والله عادي طيب ماشي اتفضل <تصفيق> واحد ولا اتنين؟ واحد ماشي معلش بقى يعني إيه؟ لا عادي ولا إيه؟ ناس في بعضها برضو ماشي يعني كتبت الرقم غلط معلش بقى انا وقفتك معايا شويه. لا <تصفيق> <تصفيق> بس هو كده خلاص انا يعني رنيت على نفسي اهو كده الرقم معايا عشان انت الرقم بتاعك بس طب انت بتاخد رقم ليه؟ كده الرقم معايا هتصل بيكي بالليل يعني رقم الرقم معايا؟ بتاخد رقمي ليه؟ بتاخد رقمي ليه؟ هعزمك بالليل بس على العشاء نتعشى يعني لو عايزني تعشى... يعني بالليل امسح الرقم انا والله لسه سايب خطيبتي لا الرقم انا لسه سايب خطيبتي آه ما انا زهقان ومخنوق بقول لك امسح الرقم هعمل لك مشكله طب بقى طب بقول لك هتصل بيكي بالليل نتعشى بره تمام وبعد كده نشوفك تعشى انت مجنون في امسح الرقم. خلاص بقى معايا اهو خلاص لا امسح رقمي انت تاخد رقم بتاع ايه انا بقول لك انا بعض بالليل ما حدش على ما عايز تاخد حاجه من حد بالطريقه دي خلاص يا خد انت كنت تستاذن خلاص يا انت عايز تستاذن ان انت عايز الرقم يا يعني انا اقبل او ارفض دي حريتي انا الاسم ايه بقى عشان بس اسجله اسم ايه انت بارد قوي امسح الرقم اه مش ده رقم امسح الرقم خلاص بقى بالليل بقى نتعشى مع بعضه بالليل اللي انت مجنون في ايه امسح الرقم خلاص همسحه تمام بس امسح الرقم خلاص همسحه هكسر التليفون خلاص ه... هكسره همسحه يعني لما نشوفك هكسره. بالليل بس هتعزمك على العشاء عشان انا وحيد بس لقم. خلاص انا هعزمك بالليل على العشاء وهمسحه بالليل ولو كسرته لك دلوقتي ليه بس كده هتبقى مبسوط يعني لا هتبقى مبسوط لا طب هقول لك على حاجه هقول لك على حاجه حاج. هكسره لك طب ثانيه واحده بس لسه انا مصور الكاميرا خفيه والله ده مقلق انا همسح الرقم دلوقتي بس كده الكاميرا انا كده انا اسف طبعا اللي حصل انا همسح الرقم دلوقتي عادي موافق بس اللي حصل ده يتزع ولا فا مشكله موافق تمام ماشي شكرا ماشي عامل بيه؟ إيه, حبيبي ايه يا كبير حبيبي يا اخويا إيه؟ عامل ايه ايه المشاكل اللي في البيت عندكوا دي مشاكل ايه مشاكل يا عم اللي ابوك عاملها مع طوب الارض ديت ما اتحلتش لسه طب يا عم انت انت عبيط ولا ايه يا عم تعرفوا بقى منين يا عم يا عم ده عامل مشاكل مع طوب الارض ناكل وله زعلان منه قلت مين يا عم انت يا عم مش انت ابن جمال جمال مين يا عم انت يا عم يا عم انت عم ابوك عامل مشاكل في المنطقه هناك وحكايات مش هو طردك من بيت يا عم قلت لك ابويا مين يا عم انت طب انت بتبات فين اليومين ده انت يا ابني انت تعرفني ايوه يا عم عارفك يا عم ايوه عارفك يا عم ابوك عامل حكايات وعامل نصب بصراحه قاعد ينصب على الناس وعمل حكايات هناك في المنطقه والناس كلها زعلانه منه ابويا مين يا عم انت انت عبيط ولا ايه يا عم انت ما تروق يا عم لا انت مش انت من قدام هنا مع بعض ولا ايه مع بعض انا بش... انا معدي انا شفتك بس شبهت عليك مشكله كان في مشكله يا مع بعض ولا ايه خد اقولها الجماعه رجعت وتفضل تعالى انت لو ده معاك ما يا عم مش شبه معاك بقول لك انت في انتوا مالكم حراميه ولا ايه يا عم بقول الحرامي ده انا عايز منك حاجه انا عايز اعرف ابوك دلوقتي خلص المشاكل اللي عليه ابويا مين يا عم انت تعرف ابويا يا عم فوق يا عم كده يا عم انت يا عم ابويا يا عم انت؟ هو ايه؟ انت نسخه من ابوك بالظبط يا عم ابويا يا عم يا عم اقول لك على حاجه والله اقول لك على حاجه انت تقف ابويا يا الله انت تقف ابويا يا عم, الله. عم واحد الله. أبويا. واحد الله يا عم انت روق روق بس كده انت تقف ابويا ياض ولا ايه يا عم ماشي عمال يقول لي ابوك ومش ابوك ابوك عامل حكايات في المنطقه ومزعل عن... انت يا ابني ما تقولش ابوك ياض طب اقول لك على حاجه؟ طب اتكل على الله بقى عشان ما يرزعلكش رزع لمين؟ انت معاه بقى خد يا انا بقول حاجه والله والله في حاجة في بالله في بالله في بال أنا كنت معدي أنا كنت معدي أول امبارح سمعت الصويت وحاجات بتطلع من البلكونة ومش عارف إيه المشكلة خلصت ولا لسه أنا بطمن بس يا ابني أنتوا مع بعض يا أخواتي أصل أنا هقول لك على حاجة بقى هقول لك على حاجة أنا هقفل لك الليلة دي كلها إحنا بنصور مقلب والله كاميرا خفية مالها بيه يا عم بي أنت معرفكش بالله ما بيه يا عم أنت أنتوا نفرستوني يا عم والله مقلب بص كاميرا خفية بص كده أنا كده بص الكاميرا أنا كده يا عم أنت يا عم ينفع كده يا عم يا حبيبي والله روق <تصفيق> ماشي يا اخويا موافقة بس اللي عايز زيي قوي يا اخويا يعني. حبيبي يا نجم بقول لك بعمو يا ابو عم ثانية واحدة يا ريس يا بيه ثانية بس ممكن دقيقة بس اصل مادام في المستشفى بس ومحتاجة اكلمها يا دوب معلش انت مفتح لي التليفون بس دقيقة واحدة ربنا يسترها ده هتدعي لك حبيب. ده هتدعي لك والله العظيم هي بتحب الناس السوء والله والله, والله العظيم وانا كمان بحب الناس السوء ربنا هي بتحبهم هي هتحبك قوي حبيب. هي كان نفسها تتجوز واحد اسمر بس حبيب. ربنا كرمها بيا الحمد لله واحد ولا اتنين؟ واحد ربنا يستر. يا رب ايه يا بيبي؟ <تصفيق> يا لهوي يا جدعان يا أمي يا بنتي يا أمي واحشاني قسما بالله. ما أنا أنتِ عارفة ما بوضاش أشحن بقى أنتِ عارفة؟ آه اسلاميلي يا روحي. ما بوضاش أشحن بقى أنتِ فاهمة بقى معيش وظيفة. إيه هتجيلي النهاردة؟ قالها هلا يا, يا حلو يا حلو يا حلو يا بت وحياة أمي بحبك بحبك يا بت يابا إيه؟ صحاب ثانية واحدة عم بكلم الجماعة ثانية يابا أنت قلت مستشفى اعمل خير في البحر يا والله بجد لا لا بقى ده انا كده قسما بالله هجيب لك زلابيب يا صاحبي التليفون يابا في ايه يا عم ثانية يا عم في يا يابا ماشي يا با مش إيه؟ مش لا انا واخد التليفون من واحد اه واخده من واحد اسماني كده انا عارف انت بتحبي اه بتحبي اه الغوامق انا على انا يا بت اديني بقى في اوعى أيوة. يا يابا انا مش فاضي يابا ورايا شغل في ايه يا عم خلاص يا بابا قول يا, يا عم هات بقى. يا عم واحد الله هقول لك يا حاجة. عم واحد لا واحد الله بس هقفل بس معاك يا عم انا مش بتقول ايه يا عم يا عم هو التليفون ده هو اللي مضايقك ابيض يا يابا اقولك <تصفيق> إيه؟ انا هقفل معه اهو يا عم استنى هي حكايتك يا كلها يا في التليفون ايوه يابا في التليفون يابا هو التليفون ده اللي مضايقك يعني آيوة يا, يا عم <تصفيق> ابو التليفونات اللي تعمل في الناس كده يا, يا عم يا ايه ده إيه؟ حرام يا, حابل يا, حابل. يا, يا, يا عم واحد الله يا عم لا لا, لا يا الله. عم يا عم واحد الله لا بس. لا لا الله يا, يا عم خد هنا انا معرفش سويد. هو الراجل ده تابعك يا راجل ده تابعك يا عم اهو هناك هناك اهو يا عم عليه روح روح. يا عم واحد يا عم يا عم خدت منه التليفون الراجل ده خد مني التليفون ايه ده بس يا عم واحد الله يا عم لا لا لا الله يا راجل يا عم استنى بس <بح>. يابا قفي بقى تصفي كاميرا في <تصفيق> كاميرا <تصفيق> صح احنا بنصور احنا بنصور هناك الناس هي اللي نزل لك احنا حبيبي ساوة. حبيب. حبيب. الموفق اللي حصل ده يتزاوة ولا فيه مشكلة. بالتوفيق يا ان شاء الله. ازيك يا غالي اه بص بقى يعني الناس كلها فضحتنا يعني. <تصفيق> يا. تاني ابو الصحاب من تاني من تاني من تاني وارجع تاني واقول لك عايف اقول له يا حماده خد قلبي يا دي ابن قلبي. مساء الزلابية لو شفت الفيديو انزل اعمل لايك. صليت على النبي في اول الهلا طب ما تصلي على النبي تاني كده في قلبك عشان تاخد حسنات واحنا ناخد حسناتك. ماشيه بالحب عشان الميزان يتوب انزل بالسلامة يا عطوي. من حبينا حبيناه وصل ومتعنا متاعه واحنا بنحبكم يا جدعان وصعب علينا اجتماع من كرمنا كرهناه اللي بقوله ده ومن كرمنا كرهناه وصعب علينا اجتماعه انتوا فوق يا جدعان وانتوا في القلب. والله في قلبي يا جدعان. بحبك يا لا اخويا اللي انت على عن كل المواقع التواصل الاجتماعي انت قلبي ودقته ياض يا دي ابن قلبي ولا ايه تيك توك اسمه بتوع المقالب شكلك مفوق ويوتيوب فيسبوك انستجرام اسمهم بتوع المقالب علشان تلاقينا في كل حته علشان احنا مميزين وانتم بص الحته دي ياض انتوا في اي اللي بيسال على المسابقه المسابقه كلها حلقتين وانهالي يا جدعان اللي فايز انت لسه ليك حظ دلوقتي اللي انت ممكن تنزل تشترك دلوقتي في المسابقه عشان تكسب تليفون من التليفونات اللي قدامك ديت تو المسابقه هتلاقيه في اول تعليق بالحب وارجع تاني واقول لك نشوفكم الفيديو الجاي سلام يا علاء خد انت بتعمل ايه في الزبيب عندك